آقای مهندس یوسفی پشتیبان ما هستند توی این دوره و خدمتون عرض شود که زحمت بحث صدا و تصویر و فایل‌ها رو می‌کشن و خدمتون عرض شود که اگر شما به مشکلی در خصوص استفاده از این پلتفرم برخورد کردین میتونید برای ایشون پیام بنویسین و براتون مسئله رو حل کنن خب امروز که داریم با هم صحبت می‌کنی قیمت بیت کوین می‌دونین چقدر شده؟ ریالی دلاری رو که همه میدونن 930 سی، بله، بله، نه میلیون تومن بله، نه صد و هفتاد احتمالا تا اون عددا داشته یعنی یه نیشگاز ايه بیت کوین بزنه رسید به یک میلیارد یعنی هر واحد بیت کوین میلیارد تومان و این خب عدد قابل توجهیه من خاطرم هستش که هفته, هفته های اول سال 99 بود هفته های اول کاری بود که بعد از تعطیلات عید یه بیت کوین شما می‌تونستین بین مثلا 80 تومن 80 تا 90 تومن خرید بکنید و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم حرف از 900 و 40 تومنه و این رشد رشد قابل توجهیه دقیقا زمانی که بازار بورس رفت توی رکود بهترین فرصت برای کسانی بود که بتونن تبدیل کنن داراییشون رو به یه دارایی با ارزش‌تری مثل بیت کوین و بتونن از این فرصت بازار استفاده کنن ببینید ما هیچ چیزی نداریم به قول معروف هیچ تأکیدی نداریم که همیشه توی بازار کار کنیم یه روز شما بازار فارکس بهتون جواب میده گین می‌گیرید یه روز بازار کریپتوکارنسی جواب میده از این نمیگیرید یه روز بازار کالا اون دوستانی که توی غیر صادراتی کار می‌کردن چه گین خوبی گرفتن یه روزم توی بازار بورس بورس اوراق بهادار بورس مشتقه و انبوه بازارهای مالی پس دقت داشته باشیم که این مسئله هیچ خدای نکرده برای ما سوگیری ایجاد نکنه امروز داشتم قبل از کلاس نوشتههامو یه مروری می‌کردم دیدم جلسه دوره قبلی که من با سازمان یونسکو، باشگاه سواد مالی و مؤسسه یونیتک برگزار کردم، توی کاغذ نوشته بودم برای خودم قیمت امروز بیت کوین جلسه اول بود 490 میلیون تومان. از این دوره تقریبا یک ماه و خورده‌ای میگذره یک ماه مثلا یکی دو هفته. و امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم تقریباً 920 میلیون تومانه و فکر نمی‌کنم که سرمایهگذاری گذاری به ارزشمندی همچین بازاری بتونیم پیدا کنیم و به شما تبریک میگم که در بهترین موقع این بازار داریم ورود میکنیم خب البته دوستانی که توی این دوره شرکت کردن تعدادشون خب قبلا هم درگیر بازار بودن حالا اومدن یه بار دیگه یه مرور کلی نسبت به موضوع داشته باشن روش کارمون به این صورته که ما هشت جلسه داریم من سیلابسم هم توی قسمت فایلها گذاشتم سیلابس کل دوره رو میتونید دانلود کنید مشخص هست که در هر کدوم از جلسات قرار من چه مباحثی رو بگم اینطوری بهتون کمک میکنه که بیشتر در جریان باشین حتما با پلتفرم ای سمینار آشنا هستین میدونید که اگر به فرض سر تایم این کلاس نرسیدید که حضور داشته باشین یک راه ساده این هستش که از ویدیوهای ضبط شده این کلاس یک ساعت فکر میکنم بعد از کلاس دوست پشتیبانمون جناب یوسفی زحمت میکشن فایل‌ها رو میذارن تا شما بتونید از فایل لاب به صورت ویدیو آنلاین ببینید و یکی دو روز بعدش هم امکان دانلودش رو دارید که روی کامپیوترتون میتونید دانلود کنید بارها بارها تماشا کنید من الان فقط جانام یوسفی این سوال رو الان نذارید نظر رو بذارید تو اون چند دقیقه بریکی که میدم اون موقع زحمتش رو بکشید خب بسیار عالی. من محمد رضا فر هستم عرض شود که دارم اختر مهندسی صنای و مدیریت اجرایی کارمو با بازار سرمایه ایران شروع کردم سالها قبل تقریبا 14 سال قبل و در بازار سرمایه ایران فعال بودم وبسایت سروتیار رو راه انداختم اون موقع بحث سیگنال دهی این بازار بود این شبکه‌های اجتماعی که امروز می‌بینون موقع وجود نداشت بعد از چندین سال فعالیتی که من داشتم وایبر اومد اگر خاطرتون باشه و خب خیلی یه پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری بود و خدمتون آرزم که ش از 20 تا مقاله چاپ شده در حوزه بازار پول و بازار سرمایه دارم و به صورت خاص بازار کریپتوکارنسی سابقه تدریس توی دانشگاه علوم اقتصادی که الان شده اسمش دانشگاه خارزمی و تدریس دورای صفر تا صد ارزهای دیجیتال و آشنایی با بازار سرمایه و یک تعداد قابل توجهی ویدیو آموزشی من برای موضوع کریپتوکارنسی تهیه کردم و در یوتیوب به اشتراک گذاشتم خب معرفی دوره قطعا زمانی که داشتیم سبتنام میکردیم به این توجه داشتیم که در این دوره به آموزش نحوه ورود شما به بازار کریپتوکارنسی میخواییم بپردازیم من دو تا دوره هرفهی برای موضوع کریپتوکارنسی طراحی کردم که انشاءالله در بهمن ما دوره هرفهی این رو خواهیم دید و اینو رو برگزار میکنم دوره اول مربوط سفر تا شما تمام این کوچه پسکوچه های بازار کریپتوکارنسی رو با هم یه بار مرور میکنیم. شما یاد میگیرید. خیلی فرصتهای خاصی تو این بازار وجود داره و حال دیگه بعد از توش پول در بیاریم دیگه. این روزی که نشستیم اینجا زمان میذاریم. بابتش باید پول در بیاریم. و خدمتون و هدف دوره امینه که فقط شما توانمند بشین برای ورود به این بازار توی من جلسه پیش دانشجویی داشتم که دوره پیش که اصلا تویش هیچ کدوم بازارهای مالی فعالیت نکرده بود و اولین بار بود که میخواست وارد بازار کریپتوکارنسی بشه یه ضربم اومده به قول معروف در لیگ برتر میخواد شروع کنه خاطرم هست جلسه سوم بود که ایشون بیت رو خرید و شروع کرد به استفاده از این فرصت بازار و من خیلی خوشحال بودم که تونستم مطالب مورد نیاز رو به ایشون و بقیه علاقمندان این کلاس منتقل کنم پیش نیاز این کلاس هم دوره فقط و فقط و فقط انگیزه شماست برای اینکه توی این بازار فعالیت کنیم فرصت‌های زیادی تو بازارهای مالی وجود داره این بازار بورسی هم که می‌بینیم هر روز مثلا یه سری بازار منفی بازار مثبت خیلی متأثر از اتفاقات بد سیاسی هست. و بد اقتصادی در این حال که شما توی بازار بیت کوین می‌بینید که این جریان یه مقداری متفاوت هست هایی که شما در این دوره کسب می‌کنید من این فایلم اینجا گذاشتم یعنی دو قسمت زیر این ویدیویی از من که دارین می‌بینید این کریپتوام هم کرپتو خورده کرپتوکارنسی ای تا زیر ۹۹ ۱۹ هم شما می‌تونید دانلود بکنید این سی دی اف رو در اختیار داشته باشین که بعدا هم بتونید ازش استفاده کنید ببینید شما یه سری مهارت توی این دوره به دست میارین که این ها به شما کمک میکنه که یه فاصله معنیداری از بقیه افرادی که توی این بازار اومدن کار میکنن داشته باشید اول از همه اینکه شما مهارتی یاد میگیرین که این مهارت رو در هر یک از بازارهای مالی میتونید استفاده کنید خب این مزیت خوبیه Uh, البته دوستانی که تجربه بورس دارن uh, یه خورده با, هم, با این داستان متفاوت هستن uh, بعد uh, هر جای دنیا هم تشریف ببرید یعنی از هواپیما پیاده بشین uh, کسب و کار شما تو همین لپتاپیه که uh, دارین منو رو میبینید و دارین باش کار میکنید بازش میکنید و وارد بازار مالی میشین نکته مهمش با دوستانی که ما هر حال در ایران زندگی میکنن این هستش که شما درآمد دلاری خواهید داشت و این درآمد دلاری به شما کمک میکنه تا قسمتی از این فشار اقتصادی که رو همه ما هست نمیشه این رو کتمان کرد تا حدودی پوشش بدید و خب به هر حال تفاوت آدما توی این داستان اقتصادی مشخص میشه دیگه توی این دوره شما یاد میگیرین که از بین این 6700 تا کوین و توکنی که تو بازار وجود داره اون بی‌درد بخوراش انتخاب بکنید که با هم این موردو خواهیم دید. شکارچی ایردراپ میشین. ببینید یه قسمتی از یه تکنیکی هست به نام ایردراپ ما توی این دوره بهش میپردازیم. توی این تکنیک ایردراپ به شما آموزش میدیم که این کوینایی که قبل از اینکه عرضه بشن یه تکنیک بازاریابی هست که میان رو رایگان میدن. شما چجوری از این استفاده کنید چه کیفه پولی رو تهیه بکنید و الی آخر به شما این مهارت این ارائه میشه که بتونید از منابع تحلیلی تحلیلگران حرفی استفاده کنید کلی ابزار تو بازار مالی وجود داره که یه تعدادی از این ابزارها رو خب یه سری آدما گنده این بازی هن. مثلا روی ابر ایچیموکو یه تعدادی هستن که تو دنیا حرف اول رو میزنه یا به غیر از اون مثلا روی مباحث الیوت کار کرده حرفه‌ای کار کرده شما تحلیل اینا رو به دست میاری و با اون چیزی که خودت میدونی ترکیبش می کنی و در نهایت میتونی تصمیم بگیری برای خرید و فروش یه چیزی به نام آی وجود داره شما احتمالا تو بازار بازار سرمایه اگر فعالیت کرده باشین با این موضوع برخورد کردین که عرضه اولیه سهامه چقدر هم جذابه میخرن هیچ کاری هم نمی کنن کلی امسود میکنن ولی چون حجمش کمه یه مقداری اون سوده به چشم نمیاد ولی خب شیرین هم, هم ازش است اثر داره همیشه هم دعوا بوده تو کارگزاری سر تقسیمش دوستانی که توی این گروه هستن میخوام کسی خوابش نبره ها تجربه ای, ای پی او داشتن عرضه اولیه که من آی سی رو میخوام توضیح بدم اگه این پایین یادداشت بکنن ممنون میشم یه خورده کلاس از این حالت متکلم وحده خارج بکنیم بح به همه دوستان بورس باز هم هستن خیلی هم خوب خیلی هم خوب عالیه بله بله خانم سحر این تجربه‌ای تو بازار بورس نکردن خیلی خیالتون راحت خیلی چیز بزرگی از دست ندادیم. ببینید آی سی او بر وزن آی پی اینیشیال کوین آفرینگ عرضه اولیه سکه در بازار کریپتوکارنسی شما اگر بتونید از این ظرفیت استفاده کنید یک گین فکر میکنم میلیون دلاری بگیرید با یکی از دوستان بازار تولید نرم افزار تو بازار بانکی صحبت می‌کردن می میگفت می تعداد زیادی از این جوونایی که مثلا تو سن 18 19 سالگی 20 سالگی با بازار کریپتو آشنا شدن و الان خب حدودا مثلا 25 30 سالشون بعد باشه و سودهای آنچنانی از این بازار بردن و پولشون نمی‌دونن واقعا چیکار باید بکنه اومدن مثلا توی این استارتاپا دارن گذاری می‌کنن یه همچین پتانسیلی توش خوابیده و در عین حال و در این حال یک ظرفیت کلاهبرداری بسیار بزرگ توشه من یه فصلی رو از این سرفصل‌های این دوره تخصیص دادم به او و توضیح میخوام بدم به شما که او چیه جوری میتونیم ازش استفاده کنیم چه مواردی رو میتونیم ببینیم که فایده داره یه چند لحظه اگر به من اجازه بدین من برمیگردم خدمت شما یک, یک ده ثانیه عذرخواهی میکنم ببخشید یه فاصله کوتاهی افتاد این کلاس های آنلاین یه خورده برحال شرایط خاص خودش داره و بعضی موقع پیش میاد دیگه یه شما شاید تو این چند لحظه که من داشتم صحبت میکردن دیدین که این پسر کوچوله من از این ور اومد و از اون ور